علق يا سربوت شخبارك <تصفيق> <تصفيق> سرسورة الحمد لله انت شلونك؟ منيح شو مسوية؟ والله تعبانة مريضة يا سقط شو جديد؟ انت مريضة؟ شو بتحكي؟ كلش وجهك ناشف اصفر كذا في واحد كلهم كاتبين وصلت الشيطانة انا ش... ايوه الحين انا شيطانة الحين أنا مريضة، يعني مريضة. وش مريضة، كل إنسان يمرض، فأنا مرضت. إن شاء الله ما تتعافي، استغفر الله، استغفر إمزح، إمزح. إمزح. كف على راسك! شو, شو نوع مرضك؟ تقتلني؟ ها؟ لا، شو نوع مرضي؟ نوع مرضي بس يجي للبنات، ما يجي لك أنت. ارقد يعني عليك بس بس يعني. اسكت اسكت خلاص اسكت يا اخي اسكت شو هو ما ما اعرف يلا بس كنت مالي دخل يعني حامل هي لا ها. خلاص يا اخي اسكت والله لا خلاص انا الحسه تحت ما من اول ما نفتح نجيب ام العيد خلاص يعني كاتشب على قلت مصطفى والله مالي دخل انا ما ادخل ما ادخل كبسه كبسه كبسه ضقطه خيره اسكت ابشر اسكت شلونك شو اخبارك شو صار مع الكلمه؟ المفروض انها ما تقول هالكلام هي اذا ما بدها نجيب العيد اسمع شو صار مع الكلمه؟ المفروض ما فيني كحه فيني بحه راسي يصدعني بطني تمغصني فيني يعني بال بالاظافر فيني فيني لوز تخلي في الناس يقعد يفكرون يعني ممكن في دود في بالهاري. لا انا بالهاري انا عادل انا فيني لوز فيني لوز لوز هالبنات عادي اتكلم بليز أنت الشباب لما تمرضوا مو اي مرض كذا يعني تخلوه مرض نحن البنات لا نحن البنات دلوعات يعني انا شوي فيني سخونه فيني لوز اقول انا مريضه عادي اسمع شو صار مع الكلبة؟ مالك دخل شو صار معاك ما ادري اسمع امبارح اول ما سكرت انت وثاني. جو عاقل. اسمع ها؟ أه؟ جو عندي خوفوني شو قالوني! لي؟ صقر ماتت بنت صقر ماتت بنت صقر قس! قص مات من القس! قلت لهم مين اللي مات؟ قالوا لي الكلبة ماتت قلت لهم اه بنت مردغها أبشر تكافشروا أفشروا تسخلوا قبولتهم دا في دكتا قالوا لي سوح داد وسكر الأغاني افتحي قرآن <تصفيق> دبل دبل يساري دبل يساري تحدي السرعة يجري تحد تحد ما تحدي السرعة تكفون أحس أن الصوت واطي أنت واطية؟ آه مواطي الصوت أنا من أول. تحدي السرعة يلا دبلوا شباب كبسوا كبسوا دبلوا يا ربي ليش تدبل عندي معلق دبلوا كيف تكتب معك اليوم زي وجهك وتي... يعني زي القرف الحمد لله <تصفيق> <تصفيق> انا اعلق راسك يلا يا شباب حخسائي دبلوا دبلوا دبلوا دبلوا فتح عندي التدبير انا ما بفتح عندي والله ما حد دبل والله والله يا حلا يا خسارة الدبل اللي جابوا لنا ادارة التيك توك قول والله قول والله ما حد دبل عندك <تصفيق> والله ولا حد. انت ياهو نوق اخرسي اوكي عادل طب العادل وين والنس وين عادل مو موجود عدل طلع زمانه راح تدبر على الفاضي كل هواياري ما المفروض انك تدبري حتى لو تبيعين ان شاء الله كراسون حق عيالك الشرتات كبسه كبسه كبسه كبسه كمو خبس كسرت الشيشه على الفاضي حسبي الله على ابني سكر هلا ماي كسرت <تصفيق> الشيشة هذا الحكم الغبي